252 ember halt meg, további szigorításokkal készül Németország tűződött ki egy menekült táborban. Elég volt a negatív hírekből, pozitív dolgok is történnek ám a világban, amiről senki nem beszél. Motiváló híradó minden második szombaton Youtube csatornámon.